हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल शुभेंदु मुखर्जी आज का वीडियो है हम लोग मोबाइल को कन्वर्ट कैसे करें कंप्यूटर में चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर में जाना है ऐसे प्ले स्टोर खोल रही उसके बाद आप लोग को लिखना है कंप्यूटर लॉन्च ऐसे कंप्यूटर लॉन्च देखिए फर्स्ट में आ गया कंप्यूटर लॉन्च लिखने के बाद देखिए ऐसे आएगा कंप्यूटर लॉन्चर इसको क्लिक करना है क्लिक कर लेने के बाद ऐसे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल होने देते हैं थोड़ी देर लग रहा है वीडियो में रुके रही अब इंस्टॉलिंग हो रहा है इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद आप लोग ओपन पर क्लिक करना है ओपन पर क्लिक करने के बाद देखिए ऐसे इंटरफेस आएगा आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर लॉन्च हो गया है देख सकते हैं देखिए आप लोग देख सकते हैं मोबाइल को हम कन्वर्ट कर दिए कंप्यूटर में देख सकते हैं देख सकते हैं आप देखिए देखिए देख सकते हैं आप लोग को हम जी मेल भी खोल कर दिखा रहे हैं देखिए देखिए देखिए यूजर हम खोल कर दिखा रहे हैं अलाउ कर लेना आप लोगों को डिवाइस का नाम दे लेना है आप लोगों को जिन से मैं अपना नाम दे लेता हूं देखिए कंप्यूटर लॉन्च हो गया देख सकते हैं आप लोग देखिए देख सकते हैं देखिए आप लोग को यहाँ से कट कर लेना है देख सकते हैं आप लोग कंप्यूटर लॉन्च हो गया वीडियो देखने में आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और से ज्यादा शेयर करना ऐसे ही वीडियो हम लोग देते रहेंगे